Já si myslím, že první světová výstava po válce, to znamená Brusel 58, byl odrazovým můstkem na neznámém teritoriu. Nikdo nevěděl, kdo s čím přijde. Samozřejmě výstavy v Americe 37. roku a, a Paříž a tak dále. To bylo všechno jako před válkou, mezi tím uplynul velký čas. I tu výstavu, jako monteralskou, která taky byla zase v úplně jiném přírodním rámci, vedle řeky Svatého Vavřince, zatímco Brusel byl vlastně v Královském parku, ale byly dány urbanisticky, jakoby řekl, takové speciální základy pro tyto dvě výstavy. A já bych řekl, že se zase tolik prostě že se to lidi jako nelíšili, že tam nebyl nějaký velký skok, ale velký skok byla, bylo Japonsko. Osaka najednou jako přeskočila díky Kenzo Tangemu a díky technologiím, že najednou i ty výstavy mnohde jsme tomu říkali, a jsme mera, další střelnice v tom interiéru, žádná pohoda a nic. Střelnice, všude to na vás blíkalo, svítilo, hučelo, hrálo. To byl velký rozdíl proti třeba našemu Monterálu, kde to byl chrám jako krásné řekl, tichosti a pohodě, jak by to mělo být na výstavách. Ale tady to bylo něco děsnýho, to nás strašně překvapilo. Samozřejmě ty architektury, ta přeskočila to, to údobí těch šesti let ohromným prostě způsobem a změnila asi v mnohem i návrh názor na výstavnictví, řekl bych až po Dubaj, a nejenom v Bruselu, ale i v Montrealu, současný svět tak, jak tady prostě byl. My jsme se nemuseli za nic moc stydět. Taky ty výstavy nebyly jako monotematicky, jako je teďka Dubaj. Tam prostě každý Pavilon chtěl něco říct o své zemi, vyprávět, co ta země je. A když se to uchopí, a to byla právě ta zásluha především Frantijcura, když se uchopila ta celá naše historie, naší země uměleckými prostředky, nikoli nějakým dlouhým vyprávěním, ale konkrétním, přes to sklo, přes tu keramiku. Přes tu historii skla, až po to moderní sklo, Prostě takové ty skoky. A pak, když přišly prostě ty diapoliekrány a poliekrány a alterny magiky a to všechno, tak to najednou prostě jako se ukázalo, že zase na tom nejsme teda tak špatně. A že tady jsou lidi, kteří umějí, kteří ví a kteří můžou posunout naši zemičku o kousek dál.